اريد بدء البيع في موقع ايباي وربح المال اذا في هذا الفيديو ساطلعكم على جميع الخطوات الاساسية التي يجب فعلها لبدء البيع في موقع ايباي مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي اولا عليكم التسجيل في موقع ايباي وموقع بيبر عملية التسجيل في هذه المواقع سهلة وتتم بشكل سريع. ثانيا عليكم بدء اعلان منتجات لبيعها في الموقع. بحالة التسجيل في موقع ايباي ايباي يعطيكم الامكانية بيع عشر منتجات بقيمة 500 دولار بالشهر. هذه هي القيود الشهرية التي موقع ايباي يعطيها للتجار الجدد في الموقع. لذلك عليكم بدء بيع منتجات مثل منتجات مستعملة في بيوتكم التي لا حاجة لكم بها حتى اشياء لا تعمل او مقصورة يمكنكم بيعها. ايضا يمكنكم التعاون مع الاقارب والاصدقاء وطلب منهم اعطائكم منتجات لا يريدونها ايضا هذه المنتجات لن تكلفكم اي شيء انا متأكد ايضا لو كل شخص يفكر قليلا سيجد انه يوجد لديه صديق او قريب لديه مصنع او تاجر يبيع منتجات بالجملة يمكنكم الطلب المساعدة منه مهم جدا ان تبيع خلال الشهر الاول بعض المنتجات لتري موقع الإيبي أنك تاجر جاد وتريد العمل بالموقع وأيضا لكي يرفع القيود الشهرية حتى لو لزم الأمر بيع منتجاتكم برأس مالها أو حتى بخسارة اعتبروا المبيعات الأولى استثمار لترويج منتجاتكم وتطوير مشروعكم في موقع الإيبي ثالثا عند بيع بعض المنتجات وحصولكم على الأقل فيدباك واحد من إحدى الزبائن الذين اشتروا منكم منتجات يمكنكم التواصل مع ايباي لتطلبوا منهم رفع قيودكم الشهرية عادة اذا ايباي يوافق لرفع القيود سيرفعونها من عشر منتجات لمائة منتج بقيمة خمسة دولار رابعا ادارة المتجر بشكل مهني ومنظم عليكم مراقبة صفحات مبيعاتكم بشكل دومي اما من خلال تعريف كمية المنتجات في صفحة المبيعات صور المنتجات مربع وصف المنتج وأن تغيروا عنوان المنتج بعض الحين والآخر لكي إيب يرى أنك تتفاعل بالموقع إدارة مخزونكم هو عامل مهم جدا خامسا خدمة الزبائن وهو إحدى أهم العوامل لنجاحكم في موقع إيب إياكم تجاهل الزبائن عندما يرسل لكم رسائل وفروا لهم خدمة زبائن لكي يتحولوا من زبائن جدد لزبائن ثابتين يشترون منكم منتجات كل أسبوع أو كل شهر شكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في إضافة معلومات مفيدة لكم. ولكل الأشخاص المعنية ببدء البيع في موقع إيباي، جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع إيباي. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات حالاً. نحن الآن في سنت 2018. وإمكانيات ربح المال عبر الإنترنت هي نهائيه وأنا متأكد البيع في موقع إيباي هو من أفضل الإمكانيات الموجودة اليوم أرجو كتابة أي تعليق عن الفيديو تحت وكتابة من أي دولة أنتم يهمني جدا من يشاهد هذا الفيديو أيضا لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعه كل ما هو جديد عن موقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح بمشروعكم ساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو